ذلك الرجل الطيب صاحب الأخلاق العذرة في نظري وبعمل ما أستطيع أن أطلق عليه هذه الصفة ولست أدري مدى صحتها إنه في نظري الرجل الهادئ الهادئ الرجل الهادئ